Συμπολίτε μου, σα απευθύνομαι και πάλι για δεύτερη φορά σε λίγε μέρε με θέμα την απειλή του κορονοϊού. Γιατί καθώ η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται, προξενεί χιλιάδε θανάτου σε πολλέ χώρε, αλλά και τι πρώτε σοβαρέ απώλειες στην πατρίδα μα. Σε τέτοιε στιγμές, λοιπόν, που ο χρόνο μοιάζει να μην χωράει τα γεγονότα, επιλέγω να επικοινωνούμε πιο συχνά και να σα ενημερώνω προσωπικά για τα νέα δεδομένα, τι αποφάσει που παίρνουμε και τα σχέδια που χαράσουμε. Μιλώντας πάντοτε τη γλώσσα της αλήθειας. Και με σταθερό οδηγό, τι συμβουλές των ειδικών. Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος, αλλά δεν είναι ανίκητος. Γιατί αν πετύχουμε να περιορίσουμε τη διασπορά της μετάδοσης, θα δώσουμε χρόνο στο σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει τα επίγοντα περιστατικά. Η πρώτη προτεραιότητα είναι μία και αδιαπαρμάτευτη. Να σώσουμε ζωές. Η πρώτη μας φροντίδα είναι ο άνθρωπο και η δημόσια υγεία. Γι' αυτό και επιβάλαμε πολύ νωρίτερα από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε μέτρα πρωτοφανή για καιρό Και συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Από αύριο θα μείνουν κλειστά τα εμπορικά καταστήματα πλην εκείνων με προϊόντα ή υπηρεσίε πρώτη ανάγκη. Το δημόσιο έχει ήδη αναδιατάξει τι δυνάμει του, υιοθετώντα νέε τεχνολογικέ εφαρμογέ προ αυτή την κατεύθυνση για να προστατεύσει τι ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού. Το ίδιο κάνουν και οι επιχειρήσει χάρη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τρει ήταν εξ αρχή στόχοι μα. Και αυτοί παραμένουν καθώ ο πόλεμο συνεχίζεται: Ο περιορισμός τη διάδοση του ιού, η ενίσχυση του συστήματος υγεία και η στήριξη τη οικονομία και των εργαζομένων. Ξεκινώ από το τελευταίο. Μόλι χθε αποφασίστηκε στο Eurogroup ότι για εφέτο δεν υφίσταται ο στόχο του πλεονάσματο για το 3,5%. Όλες οι δαπάνε για την υγειονομική αλλά και τη μετασυντική κρίση, δεν θα υπολογίζονται στον προϋπολογισμό του 2020. Όπως και οι έκτακτες δαπάνες του κοινωνικού προϋπολογισμού για τους άνεργους, τους οικονομικά αδύναμους και τις προνοιακές δομές. Θα μπορούμε επίσης να διαθέσουμε αμέσως και χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία, πόρους του ΕΣΠΑ για την αγορά και την εργασία. Πρακτικά, και σε πρώτη φάση, η κυβέρνηση θα διαθέσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει παραγωγικέ δραστηριότητε με προβλήματα λόγω μείωση του τζίρου. Ενώ το κράτος, και όχι η επιχείρηση αναλαμβάνει να καταβάλει μέρος του μισού των εργαζομένων στου κλάδου που πλήττονται. Πλέον, όλε οι φορολογικέ και ασφαλιστικέ υποχρεώσει αναστέλλονται, ενώ νομοθετούμε έκτακτα μέτρα που δίνουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να διασωθούν θέσει εργασία. Και συντονιζόμαστε με την Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να αποτραπεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Το κράτο θα καλύπτει το κόστος των επιτοκίων δανεισμού και με τη σειρά του οι τράπεζε θα αναστέλουν ω το Σεπτέμβριο τι πληρωμές χρεολυσίων για τι συνεπεί επιχειρήσει. Θέλουμε να σώσουμε θέσει εργασία. Και κάνω έκκληση στις επιχειρήσει να μην προχωρήσουν σε απολύσει, γιατί θα υπάρξουν μέτρα που θα τονώσουν τη ρεστότητα και θα τους επιτρέψουν να αντέξουν. Μέσα σε αυτή την περιπέτεια. Σε λίγο θα συμμετέχω στην τηλεδιάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση. Με στόχο να διευρύνω τα περιθώρια δράση τη κυβέρνηση αλλά και να μεταφέρω το μήνυμα ότι αυτή την κρίση πρέπει να την περάσουμε και με το κόστο μοιρασμένο δίκαιο στην κοινωνία, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και με την έμπρακτη στήριξη τη ίδια τη Ευρώπη. Κάτω από αυτή τη σημαία θα πολεμήσουμε. Και αυτήν υπηρετούν τα νέα δραστικά μέτρα μα, τα οποία θα εξειδικευθούν αύριο. Από του Υπουργού Οικονομικών, Ανάπτυξη και Εργασία. Στο μέτωπο τη υγεία, κατευθύνονται στι θέσει του οι 2.000 νοσηλευτέ που προσλαμβάνονται άμεσα. Από σήμερα, το NIMITS μετατρέπεται σε κέντρο νοσηλεία περιστατικών κορονοϊού και τον ίδιο σκοπό επιτάσσεται και το νεόδμητο ιδιωτικό θεραπευτήριο Άτικα στο Θριάσιο. Συνολικά προσφέρονται στο σύστημα υγεία 1.900 νέε κλίνε. Εύχομαι να μην τι χρειαστούμε όλε. Αλλά αυτό, όπω σα είπα, εξαρτάται από όλου μα. Είμαστε στην αρχή τη μάχη, που θα είναι δύσκολη, ειδικά το επόμενο δίμηνο. Το συντονισμό αυτή τη μάχη έχει πλέον η Γραμματεία Πολιτική Προστασία, γύρω από την οποία στοιχίζονται όλε οι δημόσιες υπηρεσίε. Γι' αυτό και ο γραμματέα Νίκο Χαρδαγιά αναβαθμίστηκε ήδη σε Υφυπουργό, με ειδική αρμοδιότητα την αντιμετώπιση τη πανδημία. Και κάθε απόγευμα στι 6, μαζί με το λοιμοξιολόγο τον κύριο Σωτήρι Τσιόδρα. Θα ενημερώνει υπεύθυνα του πολίτε. Τίποτα όμω δεν μπορεί να γίνει χωρί την αφοσίωση του προσωπικού μα. Οι μαχητέ στο νοσοκομείο μα αξίζουν κάθε βοήθεια. Είναι οι ήρωε με τι λευκές και πράσινε μπλούζες, όπω και τα στελέχη τη πολιτική προστασία και η ένστολή μα που νύχτα και πέρα προσφέρουν τον εαυτό του για το κοινό καλό. Του ευχαριστώ, σα ευχαριστώ, εκ μέρου όλων των Ελλήνων. Δεν σα αρκεί μόνο ένα χειροκρότημα και ένα δημόσιο έπαινο, αλλά και κάτι παραπάνω. Και θα με προσωπικά γι' αυτό. Το μεγαλύτερο όπλο κατά του κορονοϊού παραμένει πάντω η καθημερινή μα στάση. Και καθώ ο ιό μεταδίδεται με την επικοινωνία, αυτήν ακριβώ οφείλουμε να προσαρμόσουμε. Μα το λένε άλλωστε και οι γιατροί. Εμεί μένουμε όρθιοι στα νοσοκομεία για εσά και εσεί πρέπει να μείνετε στο σπίτι για εμά. Και μα συμβουλεύουν. Μη φέρεστε ω υγιεί που δεν βγαίνουν για να μην νοσήσουν. Σκεφτείτε διαφορετικά, σαν να έχετε ήδη τον και δεν πρέπει να το μεταφέρετε σε άλλους. Οι συναθροίσεις αποτελούν τις μεγαλύτερες παγίδες. Γι' αυτό και τις απαγορεύουμε. Μένουμε λοιπόν σπίτι. Αυτό που άλλοτε το είπανε «κοκκούνιν» και έγινε τάση και μόδα για τους νέους, σήμερα είναι ανάγκη και χρέος για όλους. Ας μείνουμε μόνοι, αλλά όχι μοναχικοί, προστατευμένοι, όχι πολιορκημένοι, και απομονωμένοι, αλλά όχι αποξενωμένοι. Γιατί καλούμαστε. Να αλλάζουμε μόνο συνήθειες, όχι τον πολιτισμό μας. Να χτίσουμε δηλαδή μια νέα κοινωνικότητα βασισμένη στην υπευθυνότητα. Πρώτο μας μέλημα παραμένει να προφυλάξουμε τους ηλικιωμένους μας και τις ευπαθείς ομάδες. Και αυτή η ευθύνη βαραίνει όλους, ειδικά τους νεότερους. Προσέξτε, εσείς το πιο πιθανό είναι να νοσήσετε ήπια ή και χωρίς καθόλου συμπτώματα. Όμως κυκλοφορώντα άσκοπα, κυκλοφορείτε και τον ιό. Απειλείτε έτσι του γονεί και του παππούδε σα, αλλά κινδυνεύετε και ήδη. Γιατί αυξάνοντα του ασθενεί, πλημμυρίζουν τα νοσοκομεία. Και αυτό σημαίνει ότι αν αύριο έχετε ένα τύχημα, πέσετε με τη μηχανή σα, δεν θα υπάρχει εντατική να σα περιθάλψει. Συνεπώ, η ανεμελιά δεν είναι ψευτοαντίσταση, δεν είναι μαγκιά ή εξυπνάδα. Είναι απλά ανευθυνότητα. Συμπατριώτε μου παντού στην Ελλάδα, το επόμενο δίμηνο ο κίνδυνο αγιγαντώνεται. Γι' αυτό και θα ακολουθήσουν νέοι περιορισμοί. Και θα πρέπει όλοι να δείξουμε πειθαρχία. Όσοι φέρονται ότι κοινωνικά θα τιμωρούνται παραδειγματικά, γιατί θα έχουν εγκληματίσει διπλά κατά του νόμου και κατά τη ζωή. Το ίδιο ισχύει και για όσου διασπείρουν τον ιό τη παραπληροφόρηση με ανυπόστατε φήμε. Γιατί ο πανικό είναι το ίδιο επικίνδυνος με την νόσο. Και όταν κάποιοι χάνουν πρώτη την ευθύνη και την ανθρωπιά του, δεν μπορούν μετά να αναρωτιούνται πού είναι το κράτο. Πρώτο και μόνο λόγο ανήκει τώρα στου και την πολιτεία. Στον κόσμο σήμερα διαμορφώνονται δύο πολιτικέ, αλλά και ηθικές αντιλήψει για την αντιμετώπιση τη πανδημία. Πρώτη βλέπει την υγειονομική απειλή υπό το πρίσμα τη οικονομία, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί όσα θύματα και αν υπάρχουν στο προσδιορισμό. Είναι η επιλογή των κρατών που αρνούνται τα δυναμικά μέτρα, παρόλο που κάποια δείχνουν τώρα να το ξανασκέφτονται. Δεν πάβουν όμω να αντιμετωπίζουν του ανθρώπου στου αριθμού, που θα επιβιώσουν με το χρόνο και τη λεγόμενη ανοσία τη Αγέλη. Η δεύτερη αντίληψη θέτει ω προτεραιότητα την υγεία των κοινωνιών, ανεξάρτητα από το κόστο που θα απαιτηθεί. Να γνωρίζει ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, ίσω και φιαλτική. Όλοι άλλωστε μιλούν για συνθήκε πολέμου. Συνεπώ, και η οικονομία οφείλει να είναι οικονομία πολέμου. Αυτό που βιώνουμε δεν είναι 15 μέρε χαλαρών διακοπών, που μόλι τελειώσουν θα επιστρέψουμε. Όλοι στο πριν, σαν να μην συνέβη τίποτα. Η θέση λοιπόν αυτή συνεπάγεται πολλά και δραστικά μέτρα. Υπολογίζει την πειθαρχία των πολιτών ώστε να περιοριστεί η πανδημία που θα έχει θύματα. Όμω, όσα ερήπια και αν υπάρξουν, θέλει του περισσότερου ανθρώπου υγιείς για να τα ξαναχτίσουν. Και αυτή ακριβώ είναι και η δική μου επιλογή. Συνεπώ, πρώτη μου φροντίδα είναι ο άνθρωπο, κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνόπουλο ξεχωριστά. Για τη ζωή και την υγεία του θα αναλάβω κάθε κόστο. Συμπολίτε μου, κυβέρνηση μένει όρθια στο καθήκον τη. Όμω πιστέψτε η νίκη θα έλθει μόνο αν όλοι, καθένα ξεχωριστά, φανούμε πειθαρχημένοι στρατιώτε σε αυτόν τον πόλεμο τη ζωή. Και το εχθρό είναι αόρατο και ύπουλο. Μείνετε λοιπόν ασφαλείς. μείνετε σπίτι. Η επιστήμη δουλεύει σκληρά και τελικά θα ανακαλύψει το αντίδοτο στην πανδημία. Από αυτήν δεν θα βγούμε αλόβητοι. Όμω πρέπει να βγούμε ισχυρότεροι. Με απώλειες ναι, στην οικονομία μα. Αλλά με δύναμη να ξαναφτιάξουμε ,τι χάθηκε. Και με αξίε μια νέα κοινωνική ταυτότητα, που γεννήθηκαν από έκτακτες συνθήκε, αλλά που θα μετατραπούν γρήγορα σε κινητήριου μοχλού τη επόμενη μέρα. Πάνω απ' όλα όμω, αυτή η περιπέτεια μα καλεί να αναδείξουμε την ατομική μα ευθύνη, τη γενναιότητα και το συλλογικό μα θένο, αλλά και το φιλότιμό μα, το οποίο συχνά επικαλούμαστε. Αλλά τώρα ήρθε καιρό να το κάνουμε χειροπιαστή καθημερινότητα. Με αυτά τα εφόδια ενωμένοι και συσπηρωμένοι, θα τα καταφέρουμε. Οι Έλληνες θα βγούμε και πάλι νικητές.